Jeg er nok sådan en, der gerne vil ud og snakke med folk. Og jeg blev alene i vinter. Så, og da der nu ikke er corona mere, så kan man jo bare tage afsted. <laughs> og det gør jeg. Ja, gør. og da jeg det her projekt her skulle løbe af staben, så tænkte jeg, at det var lige noget for mig. Så jeg meldte mig til den der syning, der var på biblioteket i første omgang. Og det tog så mere med sig, fordi jeg... Jeg nok er lidt nysgerrig på, hvad der foregår rundt omkring, og jeg har aldrig før været ind og se sådan noget teaterverden her. Hvordan det foregår her bag ude og hvad det er, alt det store forarbejde, som er. Og jeg må sige, at jeg er stærkt med over det. Og jeg synes, det ser spændende ud, og det er spændende at være her, og jeg nyder ved være dag, når jeg er her.